עשיתי מספר סרטונים על תרמודינמיקה גם בשיעורי הכימיה וגם בשיעורי הפיזיקה אם זיכרוני לא מתא אותי אני חושב שאני עדיין חייב לכם את החוק הראשון של התרמודינמיקה מסבור שזה זמן טוב להציג אותו חוק הראשון של התרמודינמיקה First law of thermodynamics לחוק טוב חוק אומר שאנרגיה לא נפצרת ולא נעלנת, היא רק משנה צורה מסוג אנרגיה אחד למשנהו. אנרגיה לא נפצרת ולא נעלנת, היא רק משנה צורה. בואו נחשוב על כמה הוסקתי בזה בשיעורי ו והקינמטיקה וגם בכמה סרטונים בשיעורי הכימיה. נגיד שיש לי אבן ואני זורק אותה במהירות כלפי מעלה. אולי זה יהיה כדור. אני זורק כדור הנחית למעלה. החצה זה מייצג את וקטור המהירות שלו, סדר? הוא יעלה באוויר, אצייר אני זורק קדור וילל למעלה באוויר ויה אט ביגאגו ביטאצ'ה בנקודה מסוימת תן למעלה. מיוטו, קיטפס, נקודה הזאת תיה אט קצת, נקודה הזאת תיה אט עוד קצת, נקודה הזאת תיה גם רוב המוח. ואז הוא דחיל הייטס קפיי מאטה. בעצם כל הזמן הייטס קפיי מאטה, הוא אט קפיי מאלה ואז הוא דחיל הייטס קפיי מאטה. וכאן המהירות שאתה רואה כשהוא חוזר לקרקע בהנחה שהתנגדות תאוויר סניחה, מירותות תהיה בעלת אותו גודל, כפי שהייתה כלפי מעלה, אך בכיוון מטה. כשהסתכלנו לדוגמה הזאת, כמה וכמה פעמים בסרטונים ותנועת כלאים, בשיעורי פיזיקה, אמרנו שיש לנו כאן אנרגיה קינטית מסוימת, וזה הגיוני, אינטיוטיבית, אנרגיה, משמעה, שעושים משהו, אנרגיה קינטית, אנרגיה תנועה, הכדור נע, אז יש לו אנרגיה אבל כשמעיטים עד לכאן ברור שאין אנרגיה קינטית היא שווה ל-0 לאן הלכה האנרגיה שלנו? קודם אמרתי שהחוק הראשון של הטרמודינמיקה קובע שאנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת ברור שיתן לנו הרבה אנרגיה קינטית כאן ראינו את הנוסחה הרבה פעמים וכאן אין אנרגיה קינטית נעלמה האנרגיה הקינטית הראשון של الترموديناميكا كو بشيء ين يقو لاصوتات كنيرا שאמרتي انرجيا كينيتيه فداي שאמרتي انرجيا كينيتيه لسوجي انرجيا اخر ومجرد لاقدو همرتي التا لانرجيا بوتنشالي عشان ايش لي انرجيا بوتنشال لويتنسه ماتيماتيكا اخ انرجيا بوتنشالي تي اكوشر لافوخ لسوجي انرجيا اخرين نختش شلون تتخا كلا لاصوت صوت الدخ ביקום, אם לא עוצרים אותו, הוא יפול חזרה למטה, הוא את האנרגיה שלו לסוג אחר של אנרגיה. אני אשאל אתכם שאלה נוספת. נגיד שאני זורק את הכדור הזה כלפי מעלה ויש לנו התנגדות של האוויר. אני זורק את הכדור למעלה, יש לי הרבה אנרגיה קינטית. ב האנרגיה היכולה פוטנציאלית. האנרגיה הקינטית נעלמה. נגיד שיש לנו התנגדות של האוויר, כשהכדור יורד. האוויר קצת אצר אותו, וכשהוא מגיע לקרקע, מהירותו קטנה יותר ממהירות הזריקה. כשהכדור מגיע לנקודה נמוכה יותר, כן? מהירותו תהיה הרבה יותר נמוכה ממהירות הזריקה. נחשוב אז. יש לנו הרבה אנרגיה קינטית כאן, אתן לכם את הנוסחה, אנרגיה הקינטית שווה למסה של כדור כפול מהירותו בריווח ה-H2. זאת האנרגיה הקינטית כאן. אני זורק אותו, האנרגיה הופכת הפוטנציאלית, כי זו כדור חוזר ו smart i takaellt Mandarin. בגלל התנגדות האוויר יש לנו כאן יותר נמוכה יש מהירות יותר נמוכה ממה שהייתה כאן. האנרגיה הקינטית לו Piet רק בגודל המהירות, יכולתי להציב סימן של ערך מולק בערות שעוסקים רק בגודל מהירות. יש לי בבירור פחות אנרגיה קינטית. אנרגיה קינטית יותר קטנה פה ממה לנו כאן. ולא נשארה לי אנרגיה פוטנציאלית נגיד שזאת הרצפה פגענו בקרקע יש לי בעיה אחרת כשעברנו מאנרגיה קינטית לאנרגיה קינטית אף כאן מה אומר לנו אז החוק הראשון יר והייתה לי הרבה אנרגיה קינטית. עכשיו בנקודה הזאת, שוב אין לי אנרגיה פוטנציאלית, ויש לי פחות אנרגיה קינטית. הכדור נפג במהירות יותר נמוכה עם מהירות הזריקה ההתחלתית. הטרמודינמיקה מזריכה שזה בגלל שיש התנהגדות באוויר. בסדר, יש אוויר הזריקה, זה היה נורחה אנרגיה. החוק הראשון שהטרמודינמיקה מסביר שהכדור נופל, זה הכדור, צירות בצהוב, כשהכדור נופל, הוא מתחכך עם חלקיקי האוויר. הוא מתחכך עם המולקולות של האוויר. כשהמולקולות מתנגשות עם הכדור, יש קצת חיכוך. החיכוך עם הכדור גורם למולקולות המתנגשות להתנדנת קצת יותר מהן. אם נחשוב ונחזור לנושא של מצבי מקרו-מיקרו, בתיאורים שדיברנו עליהם, הכדור מעביר חלק, מהאנרגיה הקינטית שלו, למולקולות האוויר, איתנו מתחכך במהלך הירידה. אותו דבר קרה גם במהלך העלייה. האנרגיה הקינטית שעבדה, או נעלמה כאן למטה, ככידור נעלה לאט יותר, בעצם הוא עובר לחלקיקי האוויר. קוצה גדולה של חלקיקים באוויר. זאת אומרת, בלתי אפשרי למדוד את האנרגיה הקינטית שעוברה לכל אחד מחלקיקי האוויר. כי אנו לא יודעים אפילו מה היו מצבי המיקרו התחלתיים. אכל זאת ניתן להגיד באופן כללי שחום מסוים מעובר לחלקיקים האלה. הטמפרטורה של האוויר דרכון נפל הכדור, עלתה בגלל ההתחכחות, לעברת האנרגיה קינטית, זכרו שטמפרטורה היא מידעה של אנרגיה קינטית. הטמפרטורה היא משתנה מקרו, דרך מקרוסקופית להסתכל על האנרגיה הקינטית. של כל אחד מהמולקולות קשה מאוד למדוד כל אחד מהן coplestזה ע שאנרגיה הקינטית לממצ saat TX זה בעצםβיקציה של טמפרטורה ושם הלכה האנרגיה הקינטית היא הלכה לחום חום היא אחרת של אנרגיה זה מה שאומר החוק הראשון של התרמודינמיקה. אתיה לנו אנרגיה קינטית רבה היא הפğaß�� Tips אנרגיה. היהפכה לחום כי האנרגיה הקינטית האחר שיהו עברה לחלקי k האוויר הנמצא עם בסביבה Speak again. עכשיו, איך אנחנו מודדים בעצם את כמות האנרגיה המוחלת במשהו? אנו נדבר עכשיו על מה שנקרא אנרגיה פנימית האנרגיה הפנימית של מערכת זה שוב במצב מקרו או שניתן לקרוא לו תיאור מקרוסקופי של המקרחש נסמנים אותה באות u הדרך שדילס קוראת זה הוא שאינטרנל היא לא מתחיל ב-u האות -U אנרגיה פנימית נחזור לדוגמה שהייתה לנו בסרטון הקודם היה לנו גז מסוים בתוך מחל עם גג נייד למעלה זה גג נייד יכול לנוע למעלה ולמטה יש לנו כאן רק וכאן יש גז מסוים האנרגיה פנימית היא כל האנרגיה שיש במערכת. למטרות שלנו זה כולל, במיוחד, אם אתם בקורס כימי השנה ראשונה, את האנרגיה הכינטית של האטומים, או המולקולות, באחד מהסרטונים הבאים, לחשב כמה אנרגיה הכינטית יש בתוך מחד. תוציאה אנרגיה פנימית שלנו. ועוד כל האנרגיות האחרות. לאטומים האלה יש אנרגיה קינטית מסוימת, כי הם נמצאים בתנועה קביל. כשמסתכלים על מצבי המיקרו. אם מדובר על אטומים בודדים, אבל ניתן להגיד מסתובבים, כי אין משמעות להרוטציה של אטום, האחרון? כי האלקטרונים שלהם קופצים מסביב בכל מקרה. אם הם אטומים בודדים, הם לא יכולים להסתובב, אבל אם הם מולקולות, הם יכולים. זה נראה משהו כזה. יש את סיב... אנרגיה ציבוב מסוימת, זה אבל המולקולה יש קשרים, הקשרים האלה מכילים אנרגיה מסוימת, וגם זה הכלול באנרגיה הפנימית. יש לנו כמה אלקטרונים, אני דיברתי על גז, וגזים אינם מולכים טובים. אז בואו נגיד שיש לנו מוצק. בואו נגיד שיש לנו מוצק, אני משתמש בכלים הלא נכונים. נגיד שיש לנו מתכת כלשהי. אלה אטומי שלי. ועתום המתכת יש לי קבוצה של אלקטרוני זה אותו הצבע, ישתמש בצבע מתאים יש לי קבוצה של אלקטרונים כאן ויש קצת פחות כאן האלקטרונים האלה באמת רוצים להגיע לכאן, מתכן שהם ניצרים מסיבה כלשהי אז יש לנו אנרגיה פוטנציאלית, יכול להיות שיש גם רווח אנחנו יכולים לזרום או משהו כזה אקנימית, כוללת גם את זה, את זה ואותו נובדים בקורס כימיה בשנה ראשונה, זה קולט גם את זה, זה קולט פשוטו כמשמעו כל צונת, צורת אנרגיה קיימת לדוגמה כשמחממים מתכת האטומים מתחילים להתנדנד, נכון? מתחילים לנוע, ימינה ושמאלה, מעלה ומטה, בכל כיוון אפשרי אם חושבים על מולקולה או על אטום שמתנדד הוא הולך לכאן ואז לכאן ואז חוזר לכאן ולך קדימה ואחורון, נכון? כשחושבים על מה שקורה. שנמצא בנקודה מוצאית יש לו ארבעה אנרגיה קינטית. בנקודה הזאת שומד לחזור ולגמ רק מנוחה לרגל קדימה. בנקודה הזאת كل אנרגיה קינטית שלו אפחה לאנרגיה פוטנציאלית. בעצם יופקד חזרה לאנרגיה קינטית, חזרה לאנרגיה פוטנציאלית. זה כמובן מתקבלת כדוגמת חומן ארגוני, נור ארגוני. כזה אנרגיה פנינית, כליה גם את האנרגיה קינטית של האtomים והנויים שבנקולות בהם אין להם אנרגיה קינטית, כלומר זה כולל גם אנרגיה פוטנציאלית האנרגיה הפנימית היא פשוטה כל האנרגיה הקיימת במערכת אנחנו הולכים לעסוק ב... רק בגזים אידיאליים שעוסקים במוצקים זה הרבה יותר מסובך נניח שאנו עוסקים בגז אידיאלי בפסף לזה נניח שאנחנו עוסקים בגז אידיאלי חד-אטומי, זה יכול להיות הליום או נאון אחד מהגזים האידיאליים הם בהם קשרים, הם לא יוצרים מולקולות אני מניח שהם לא יוצרים הם מורכבים מהאטומים מפרדים במקרה זה, האנרגיה הפנימית מצטמצמת לאנרגיה הקינטית היא מתעלמים מכל היתר חשוב לזכור בכל זאת שהאנרגיה הפנימית זה, זה כל האנרגיות התלולות במערכת אם שואלים, מהי האנרגיה של המערכת זאת האנרגיה הפנימית החוק הראשון של הטרמודינמיקה אומר שאנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת היא רק מומרת נגיד שהאנרגיה הפנימית משתנה יש לי את המערכת הזאת לי שהאנרגיה הפנימית שלה משתנה זה Delta U עוד פרשים המסמנת לנרגיה הפנימית אם האנרגיה הפנימית של המערכת משתנה או שעושים משהו למערכת או שהיא משהו למערכת אחרת אנרגיה מסמאה ימת אליה או שהיא מאבירה, איך מסמנים את זה? החוק הראשון של התרמודינמיקה, קובעת את זה מההגדרה של אנרגיה פנימית אומרת ששינוי באנרגיה פנימית שווה לחום הנוסף למערכת שוב, סימון אינטיותיבי של חום הוא Q כי Hi HIT לא מתחיל עם אנחנו מסמנים חום האות H שמורה לאנטלאפיה שהוא מושג מאוד דומה לחום נדבר על זה בסרטון הבא האנגיה הפנימית שווה לחום שנוסף למערכת פחות העבודה שבוצעה לידי המערכת אפשר לראות את זה כי כתוב בצורות שונות לפעמים ככה לפעמים כותבים שהשינוי באנגיה פנימית שווה לחום שנוסף העבודה שבוצע על ידי המערכת זה עלול לבלבל, אך אתם אמורים נסתכל על מאה צורות, המאה הצורות השונות בסרטון הבא ה-U היא אות ראשית, יש לוודא שכותבים U כאות ראשית נעשה את זה במה צורות שונות אם תחשבו על זה, אם אני עושה עבודה אני מאבד אנרגיה העברתי מה אנרגיה שלי למערכת אחרת זה נקרא שהוא עבודה דומה, אם מישהו זה מגדיל את האנרגיה שלי בעיניי אלה הגדרות אינטיוטיביות עכשיו אם האנרגיה שלי עולה אם זה חיובי או שזה חיובי או שעושים עליי עבודה או שאנרגיה מעוברת למערכת שלי נותן הרבה דוגמאות על המובן שזה בסרטון הבא אני רק רוצה שתראי שבנוח עם שני הסימונים תראו אותם כל הזמן ואתם עלולים להתבלבל אפילו אם הממורא שלכם משתמש רק מהם כדי תמיד לעבור בדיקה כשמשהו עושה עבודה הוא מעביר אנרגיה למערכת אחרת נכון? אם אתם עושים עבודה זה לוקח אנרגיה פנימית זה לוקח חלק מן האנרגיה הפנימית שלכם בתקורה דומה העברת חום היא דרך אחרת למעבר אנרגיה, אחת לשנייה אם האנרגיה שלי עולה, ייתכן שחום נוסף למערכת שלי. אם האנרגיה שלי יורדת, או שחום נלקח במערכת שלי, או שאני עושה עבודה על משהו. אציג הרבה דוגמאות בהמשך. אבל אין לכם עכשיו סימונים אחרים שאתם עושים לפגוש. אתם עושים לראות שהשינוי באנרגיה הפנימית, שווה שינוי, נכתוב זאת שוב, שינוי באנרגיה הפנימית יהיו ראשית, לפעמים כותבים Delta Q, שזה שינוי בחום בסרטון עתידי אסביר למה זה לא הגיוניח, תראו את זה הרבה אתם יכולים לראות את זה כחום הנוסף למערכת חוט השינוי בעבודה, שזה קצת לא אינטיוטיבי כי כשאתם מדברים על חום או עבודה מדברים על העברת אנרגיה זה לא כל כך נראה לדבר על שינוי בעברה לפעמים Delta עבודה פירושו של דבר שעבודה נעשית על ידי המערכת. ברור שאם יש אנרגיה מסוימת, עושים. עבודה מסוימת מאבדים אנרגיה, היא עוברה למישהו אחר, יש כאן קצמם מינוס, תראו את זה כתוב ככה, השינוי באנרגיה פרימית שווה לחום שנוסף, אני לא אקרא לזה שינוי בחום, אלא החום שנוסף, ועוד העבודה שנעשתה, על המערכת. זאת עבודה שנעשתה, עבודה שנעשתה על ידי המערכת. כך או כך, אתם לא צריכים לזכור את זה? אליכם לחשוב על זה קצת. אם אני מבצע עבודה, אני מאבד אנרגיה, עושים עליי עבודה, אני מרוויח אנרגיה. אם אני מאבד חום, במספר שלי לי, אני מאבד אנרגיה. אם אני מרוויח חום, אני מרוויח אנרגיה. בכל מקרה, אני אעזוב את כמו עכשיו. הבא ננסה להקל את הנוסחאות, של